Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada pandangan, pandangan saya, uh, program uh, Korban Aid ini sangat bagus uh, untuk dari segi berbagai perkara lah. untuk diri saya sendiri untuk mengetahui uh, latar belakang dan berbagai kaum kita mengetahui dari segi kemampuan. Uh, uh, mendalami uh, mendapatkan pengalaman eh, kita berapa uh, berkunjung uh, di tempat ini lah so saya harap uh, program ini akan berterusan kerana ia membawa kebaikan untuk uh, semua dan saya rasa uh, sangat berterima kasih lah eh kepada korban ini untuk kerana menganjurkan uh, program seperti inilah sekian terima kasih